پول بهتر است یا ثروت دوتاشم که یکی به شما باعه خب تا بار به این فکر کردیم که اگه بی پول بشید چه خاکی باید تو سرمون بکنیم این ویدیو با بقیه ویدیو یوتیبر ها کاملا متفاوته و به صورت داستانی و سریالی قراره که از فقر مطلق به پولداری برسیم پس تا آخر این سریال همراهمون باشد و اگه سریال ها و قسمت های قبلی رو ندیدید حتما یه سری به چلمون بزنید و همه سریالمون رو ببینید خ. خوب... برگشیم به لخانه برگشتیم به لوسانتوز، بزرگوار، زیارت قبول. میسی امرو خیلی چسبی، خدا قبول کنه عظمون. <تصفيق> آره، انشالله سفرهایی بدی؟ آره، اینشان سفر بدی میریم ترکیه، مردک. <تصفيق> نه دیگه، من به دست دیگه، چقدر بریم آخری؟ ای میگیم که اومدیم تورکه خاک دوستان تور خواه بسیدیم خونه بریم استراحت کریم اینا جه؟ چی؟ یعنی چی؟ ایه ایه بایستا ببینم خانه به بدهی بانک بانکی مصادره شد چی؟ بانکی دوزار ایران زمین بانکی امین شما چی کار کردی مردک؟ بابا محمد چرا ای, چرا اینجوری شد؟ ای وای چقدر وان برداشی بودیم بابا مگه یادت نیست چرا رفتیم دزدی افتادیم زندان؟ خب او به خونه بدهی داشتن دیگه که خب چرا وام برداشی؟ اونم از یه بانک ایرانی آخه ای چه کار کنم مجبور بودم امت؟ وای وای وای من شدم من شدم وای وای وای ای چه اینجا زدن؟ بذار ببینم ای چی گفرده هم نماز کردن خوش دستم بابا باز کردی خواب شنرو وای به فنا رفتی بزرگوار بابا یعنی چی مهمت ببینم چقدر پول دارم الان پنجزار دلار پول داری وای مهمت بابا ایلو جی دیگاه کنم داره شب میشه شبا کجا بکنی زرونم نمیدونم بزرگوار بابا باشته من میرم تو بابا میان میگیرم زندانیت میکنم چی کار کنم بابا به زور با زور دزدی و اختلاس این خونه رو خریده بودم یعنی چرا با چه حیلتی بکنم آخه؟ هیچ فعلا داره شب میشه یه جا برای خوابیدنت پیدا کن. واخه خب چرا بانک دزدان ایران زمین واخه اسمش روشه دیگه بابا دیگه خودت هم میدونی دیگه همه بانک های ایرانی دزدن به باخر و رو خورا همشون اینجوریه فعلا باشه خب میذاری تو بانک های آمریکا بابا نمی چی می دونستم آخه نمی تونم بدم اه. خب باید یه کاری کنیم چی؟ اول یه جا برای خواب پیدا کن کجا برم آخه بابا باید. خدا خونه بی خوبی رو من از دست آدم آره از الیکترات دزدی کردی بعد اومدی خونه خودشو با پولای خودش خریدی همین میشه دیگه پول دزدی برکت نداره نونه حلال باید به دست بیاری بابا ساکت برو برو فعلا یه برای خواب پیدا کنیم باشت رو ببینم زنگ بزنم مایکل الو سلام مایکل چون چه تاری خوی بره نو یه یه یکم به دستی بدی؟ ها چی کجا اه زنیت همه رو برداشه؟ ای بابا تو که از منم بدبختره یه قد کن بابا قد کن زنگ بزنم فرانکلین ببینم اون چی کار میکنه چی شد؟ ایچی بابا زن جینده مایکل همه پولاش رو برداشه و فرار کرده شیت آقا تو انتخاب هم همسفته قد کنید نمیخواد تو برای من اینجا نکته اخلاقی بگه زنگ بزن باقیه آره راست میگه خب الو، چی چی چی چی شد؟ آبی فس. مخملو بذار زن. الان حسابتونو میگه سعی از همه فوراً میاد جلو. من همه تونو میکشم. آیسه آیسه آیسه. آدم بخته. منم خواستیم با کشی ترور کنید؟ بزن بزن بزن. اشمام. چیه تو رو ترور کنن آخر؟ نمیدونم ممتن. با بله. و رو، و رو، و رو، و او کردی؟ مدام مالتام. نمیدونم. یا برفس؟ ای اجراشون نو سایپ کردیش. همتونو. هنیفم. دمت که ماما. همراه کشت. اتیجی ماشین دیگه داریم چه کار کرده آجی باییه yeah! وای، میدین این هر کیهن... بهشون پول بده کاری هایش توسرم یایی جنو همه تونه اینجا حریفمم همه تونو باکش بکوش بکوش باکش, باکش... چقدر زیاد شدن موازه باش باشه نوا بکش اینجا بزن اش وای پلیس ام فهمید دیدی این چه کاری بکنیم می‌کنین چه خاکی تو سرم می‌ریزین والله لا پلیس اومد دوزا بیخته بزن چاک نه من همینا رو بعد بکشم یا کنه تو پلیس خب دیگه وادر دست پلیس قرار می‌کنیم بزن به چاک سریع برو برو برو برو برو برو برو برو کیو بودن هم تلف کاران به نصر جمعیت بدهکارم کارم، خیال نیست نمیشن. پلیس از یه طرف اینو آم از طرف شانس مایه بایی من به با درد چرا؟ تنها دور یه پیکام بود که اونم از دست دادم. بابا ساکت چه بروه الان جونت در خطره بس میدرست میدی مج... بودو, بودو بودو بودو سلام پایین این خاله بود ببخشید بابا دا... چقدر آجی کار داری؟ برو بابا راستش مهمت من از یه مافیا رفتم وام گرفتم مافیا؟ کدو مافیا؟ به گول رزا پیش رو مافیای بلگرد اوه، مافیای بلگرده ببا هرچی بابا این را گم کنم بعد رجبش توبت میکنیم نه خب پلیس رو گم کردیم خدا رو شکش برو برو برو برو این مافیا رو من گم کنیم نه من وای مستم تو روشون ای با بای بای خدایا فرار کن! فرار کن! نه! به من رو وادار میکنید! بابا فرار کن! نه! من دیگه فرار نمیکنم! یا جلالا همه تون رو به خاک سیار میشونم! من درم خطه ها! تا باید که باید که! چی نه؟ من امرای ایس بیو های این چی اینا, اینا؟ بذار ببینم! اندریاز سن اندریاز چی؟ رو میده اینه دیگه کیه نه دانه همه همینجا صفره میکنن بوده بوده بوده قایم شو قایم شو آجی پشمام چقدر گایم نیت بلاست بیاید همه اینجا میکشن با خب لایت هزه بود میباردی به دهیاتو میدهدی من اینجا رو میسرم خب همه هشمانشون ریخت و فرار کردن خب، بر مافیا فائق اومدیم و حالا از دست پلیسم فرار میکنیم و خب، یکم خیالم راحت میشه مافیا رو به گوه <تصحیح> دارم، تنهایی مافیا رو ترکون بزرگ <تصحیح> بار پس چیکه؟ من رو دست کم گرفتیرم منو دست زیاد بگیرم منو دست بیر بگیرم همیشه باشه، حافظم برو از دست پلیسم خلاص میشیم و شکرت بزن پلیس های لعنتی در پولیستم بپیچونم این چه زندگی سگی تو داری از این برد بریم بابا واقعا چه زندگی سگی یه چرا من اومدم امریکا تو ایران جام خوب بود دیگه ای بابا اصلا میدونی چیه مهمت نه دیگه طاقت ندارم مخواه چکار کنی یه yeah! مخواه خودمو بکشم یه yeah! چی کار کردی اخمخ؟ ای بابا هنوز که زنده همه ای چی چی چی؟ اوه. آجی اون ها که هم؟ نمیدونم ماشی دیگرانی بیره توف دو این زندگی فرانکنلو ترور چی شد؟ ای چی بابا زین زده همه اصلا لده تماس دادم جواب ندادم بی شبه نگفت نزاشم یه پیششون بخابم با. تسفم چی چی چی؟ اه آجی این ها سلام اه چی طوری خانم خوبی؟ من بی خانمان شدم ای وای اینا همه بی خانمان هن. آره ما کجا فرار کردی؟ کارت ندارم ای وای آجی بی خانمان هست این ها من هم بی راستی به آه تو پول نداری به قرض بدی؟ من؟ چه خبر؟ دیگه چه کار میکنی باز اگبار؟ رفاقتمون همین بود؟ لعنتی؟ این همه با هم <تصفح> چند سال با هم زندگی کردیم پول نداری بهم قرض بدی؟ بابا پول ما اینجا به ریاله من به ریال بدم تو اونجا نمیتونی به دولار خرج کنی که یه راست می گید. پس منم وزید بدتره. ای بابا. ای بی خانوانای بد وقت. منم به جرگی شما پی بستم داداشت. آره چی جم کردی؟ خوراکی داری؟ بیار بخوریم. ای وای. چطوری خوبی؟ ای بابا پیره بابا من بدلنگی کفش کوهنی در بیابان نعمه تست باشه اومدن بریم <تصفيق> مرتی که از حوال بودنت دست بر نمیداری نه؟ نه جو جو جو به به, به, به. پیری خانوم. کجا میری کاریت ندارم کاریت ندارم واسه بابا وایسه همینجا ترتیب تو میگم چی چی پول! پول گرفتیم! اه بشر! اونورم هست اونور پول! آره برو برونور ببینیم شاید اونه چیز برای خوردن داشته باشن! سلام! خوبیت؟ ای چی میموشیدنی؟ ببینم یکم غذا بدید! درم از گشتگی بیمیرم! به این همه تو عربه این جمع کردی از کربلا! ببینم به تمرو خوردم! دیگه بابا! چه چرت میگی؟ آه! بذار ببینم این! اش ها رو بگرچه های چیزی پیدا ها بشه قراره خوردم خدا آید چقدر بدبخ شدم ایزا ببینم خدا آیا دارم از گوشنگی میمیرم خوب خدا رو شکرد دارم یه دوشیدنی پیدا کردم اینجا یه بخورم ببینم بعدش چی خواه که باید سرم بریزم ای بابا شما که باید اینجا ببونم ای بابا جنسش خیلی خلابه خوراکی پیدا نکردی؟ بدبخت؟ نه، بهمت نه! <تصفيق> خب بابا بگیر بخواب، فردا کارش میکنیم. چی کار مثلن نخه بابا آمه، این زندگی خیلی تخمیتر از اونه که فکری جو بکنی. یه فردا میریم؟ دنبال کار. این باره میمونه حلال درم بریم. موافقه باید بریم. آه. نونه حلول در بیاریم آره. باش خوب بگیر بخواب تا فردستو ببینیم چه اتفاقه میفته یه دزنوشیدنی یه سیگار میچسبه یه سیگارم بکشم بابا مردی که تو پول نداری سیگار از کجا آوردی؟ ساکل چوب, چوب. خیلی خوب برو چهارتا سیبزمینی بخربینداز اینجا کباب کنیم نه بابا بمدوز سیگارم بکشم بگیرم بکپم توف تو این زندگی شخماتی که چرا من باید میرفتم به وام و نوزول بگرم از اون بانک لرهتی ای خود تو توف تو این زندگانی اه بس دیگه خب بسه دیگه برو بخواب خواب باشه من چرا باش باید زندگی شخمی باشه آخی من باری توی تختم هم میخواه بیدم نه اینکه اینجا بیارم آبارو این صلب ایران توی زیر پل با این جدا گشنه ها بخوابه بخواب حالا فعلا بخواب بعدن کارش میکنم بره بعدن یک کارش میکنم شب خیلی